אם לותחים קרופס מים ומחת ומניחים את המחת בזהירות מאוד בזהירות, הפני המים הוא יישאר שם וזה לא בגלל שהוא צף המחת הזה לא צף על המים המחת הוא באה לצפיפות גדולה מזו של המים ואני יודעים שדברים צפופים יותר רשותים המחת לא צף בעצם יושב פני המים כי יש שנקרא פנים יש מידה גדולה של מתח פנים. יודעים שזה מתח פנים כי הם אופילים כוח מאוד קטן על המחת. ובכך שוברים את מתח הפנים או ידוחפים את המחתם מתחת לפני המים, הוא השקע. כמו אבן. היא פול את עד הקוס. למה קיימת במים התכונה נקראת מתח פנים? זה קשור לעובדה שהמולקולות במים בתוכו מושכות אחת את השנייה. מולקולות המים יכולות לייצר קשרי מימן עם כל המולקולות שבסביבה, ונמשכות עליהן. התופעה הזו נקראת כהזר. התופעה לפי המולקולות מים ושמוזלים אחרים, מושכות אחת את השנייה, נראית כהזה. מה הקשר בין זה לבין מתח פנים? המולקולות האלה היו רוצות להתכבץ ביחד. הן רוצות להתכבץ אם אפשר. מה עושה המולקולות הזאת? איזה כיוון היא תלך? איך היא בוחרת את המילי להצמד? זאת בעיה. החלק הפנימי של מוזל היא לא יכולה להחליט. במילים אחרות, נגיד שהיא נמשכת על ידי המולקולה הזאת, אבל היא נמשכת שמאלה על ידי כל אלה. זאת מושכת אותה חזרה למקומה המקורי, וזאת מושכת אותה חזרה המקורי, כי קיים רכיב של הכוח, אבל כוון בכיוון מיקומה המקורי. אותו דבר עם זאת שמסמול, המולקלות מוגבלות למולקלות האלה שבתוך נוזל שרבה מולקלות אחרות מסביבן, לקרובות את מיקומן, כי אם הן מנסות לזוז, הן ימשכות חזרה למקום הזה. בכל אופן, על פני הנוזל אין מולקלות מעליהן, הן יותר רשויות, הן פחות מוגבלות. זה מאשר למולקלות על פני המים להתכבץ בצורה טובה יותר, ליצור קשרים יותר עדוקים, ולצמצם מרווחים על קני הנוזל, כך שהן יוצרות מתח אשר אינו קיים בתוך הנוזל עצמו. המולקולות האלה כאן למטה ימנעו מהן להתכבץ כיגוש גדול במרכז, וכיוון שהן פחות מוגבלות, יכולות ליצור את הכשרים החזקים יותר של פני הנוזל, וזה מאפשר להם להחזיק לחץ מדמעלה, ומאפשר להם להחזיק נידה מסוימת של משקל. ואז המחת יכולה לנוח על פני המים. יש לנו מספר יישומים בתופעה הזאת, אחת מהם בתחום הקטינים. יש מראה בשתן, ניתן לגלוטות, היא מקטינה את מתח של השתן. זה בודל כי אם הכבד מבצע חילוב חומרים כנדרש. יש לנו גם יישום במחנות, אם אתם בתוך אוהל, לורד גשם וטיפות המים מצטברות על האוהל. רוב האוהלים ימנעו מה המים לחלחל פנימה. אך אם אתם נתפטים בזמן שאתם יושבים שם ותרצו למען הכיף לגעת לזה אתם לא אמורים לעשות זאת כי מיד אחרי הנגיעה שלכם מתח הפנים נשבר ברגע שמתח הפנים נשבר המים התחילו לטטפל תוך האוהל מאותו מקום בו נגעתם. יש להניח שלא תהיה לכם שינה טובה בלעלה כדי, כדאי לעמוד לפני הדחף לשבירת מתח הפנים באוהל אם הוא רואה את קשם כשאתה שוטף את ידיך אם אתה משתמש במי ברז חזק המולקולות המים כל כך שירות ביניהם שמיוצרות גוש גדול. זה לא נראה ככה, זה נראה לגמרי חלק, אך מה מיקרוסקופית המים לא מתעזרים כנדרש. הם יוצרים גושים בגלל הקוהזיה של המים, אך אם משתמשים בסבון, זה שובר את מתח הפנים של המים. זה מפקין את מתח הפנים, זאת אומרת שהמולקולות המים מתחברות פחות עניהם. אם המצליחות להיכנס לתוך הסדקים הקטנים, וזה מה שמסיר אותה לכלוך מהידיים. עודות לסבון, המים מסוגלים לחדור לסדקים הקטנים של היד, ולהגיע לאן שצריך. בטח הפנים קיים, עודות לקוהזיה, שבין מולקולות המים על פניהם. אך, מולקולות המים אינה נמשכות רק אחת לשנייה, אגב נמשכות לכלי הפימול שלהם, לחומרים אחרים, וזה נקרא אדהזיה, היא פקוט. התופעה לפי המולקולות מים, נמשכות לחומרים אחרים, נקראת הדהזיה מה שקורה זה שהמולקולות האלה לא נמשכת רק למולקולות המים האחרות, הם גם מפשכות לדופן הכלי, והמולקולות האלה קצת מפה פסקת דופן זאת אותו סיבה, שכאשר הם מלאים, מים או שמודדים כמות מסוימת של נוזל וביותר אורך קטנה מהנוזל לא בדיוק ישרים הם יוצרים את הצורה הזאת זה אומנם מוגזב אך הצדדים קצת יותר צריך להיזה איך שמודדים. לחלק הזה קוראים מניסקוס. הוא נוצר בגלל ההדהזיה. המשיכה של מולקולתנו זה אלה כלי הכיגול שלהם. כוח מאוד את זה. אחר, כמו שדות לכך שהנוזב נמשך לדפנות של הכלי הפנימי, הוא לא נשאר בגובה הזה. הוא עולה כלפי מעלה. הוא דוחף מעלה. קצת מעל פני המים. אם מוכרים צינור צר יותר, שמים אותו שם, ככל שהצינור צר יותר, התופעה הזאת ניכרת יותר, ונראה את המים עולים לגובה או יותר גבוה בתוך הצינור. הודות להדהזיה דפנות הכלי הזה. התופעה הזאת נקראת נימיות, והיא חשובה מאוד במוקרים שני מהביולוגיה, וגם שלא בביולוגיה, שבו נוזל מהדר חלקי, בהובלתו על ידי דפנות הכלי בצינור בו הם